ابن أخت رضع من جدته فهل يجوز أن يتزوج بنت خاله أو بنت خالته لا لا يجوز لأن جدته صارت أمًا له في الرضاع وصار كل أولادها وصار كل بناتها إخوانًا وأخوات له في الرضاع ولا يحل له أن يتزوج من بنت خاله الذي صار أخًا له في الرضاع ولا من بنت خالته التي صارت اختا له في الرضاع والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم